قبل ما نبتدي بحلقتنا الله يرحم كل ضحايا زلزال تركيا وسوريا ويعافي كل الجرح. <تصفيق> أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم بهاي الحلقة اللي مش المفروض أبدا بتكون عم تشوفوها بهاي الوقت المفروض هاي الحلقة كانت تكون ضمن سلسلة بدنا نحكي فيها بشهر رمضان عن توب فايف يعني. أكثر خمس أرقام قياسية في عدة مواضيع بهي الحياة، بكره بتعرفوها الحلقة إن شاء الله برمضان، بس أنا لقيت إنه وقت هالحلقة ينزل تنزل هلا لأنه بصراحة مش عم بقدر أفكر بشيء غير الزلازل، تخيلوا إنه من وقت اللي صار زلزال تركيا اللي بيعرفني بيعرف إنه أنا ساكن بلبنان، نحن حسينا بهذا الزلزال بشكل قوي جدا وصل تقريباً 5.5 أو 5.6 درجات شعرنا فيه بلبنان، والزلزال بعيد عنا 300 كيلومتر يعني صراحه الله يعينهم شو الشيء اللي عاشوه بتركيا وبسوريا اخواننا بهذا الزلزال الفظيع يا الله, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر مش قادر فكر بشيء غير بالزلازل والناس ما عم تفكر الا بالزلازل والهزات الارضيه فقلنا بنحكي عن الزلزال لانه الانسان ما يجهل نتعرف على الزلازل لحتى ما يقدروا هدول الناس اللي عم بيكذبوا اليوم ويعرفوا نفسهم انه هم خبراء بعالم الجيولوجيا وعم بيقولوا للناس انه في زلزال بده يصير بلبنان ومخليين الناس تنام بالطرقات بالرغم من انه عندنا جليد برا بلبنان في سقعه مش طبيعيه في عاصفه ثلجيه اساسا عم تصير عندنا فقلت لحالي لا نعمل هالحلقه هلا هلا وقتها انا دائما بحب اني احكي عن الامور اللي بتهمكم وهيدي الحلقه هلا وقتها وان شاء الله بشهر رمضان بنعوض لكم اياها بحلقه اخرى خلينا نتعرف شو يعني زلزال فيما بعد رح نحكي على زلزال تركيا وكيف حدث وما الذي حدث في زلزال تركيا، وبعدين بننتقل لنتعرف على اقوى خمس زلازل بالتاريخ. عزيزي المتابع كل ما تراه من حولك من جبال ووديان ونحن والمباني والبحار وشو ما نحن نعيش على القشره الخارجيه للكره الارضيه، كل هيدي الاراضي بترتكز على قاعده تسمى الصفائح التكتونيه، عددهم بالعالم 12 هودي الصفائح هن سبب كل البلد. بس يتحركوا هودي الصفائح اللي هن دائما بيتحركوا بيسببوا اهتزازات، هيدي الاهتزازات بتترجم على شكل زلازل نحن البشر بنشعر فيها. هلا بالوقت الحالي انت وعم تسمعني في هزات ارضيه عم بتصير تحتك بس انت ما بتشعر فيها، لانه ابدا هيدي الصفائح ما بتتوقف عن الحركه. طيب متى بصير الزلزال قوي او الهزه الارضيه بتصير قويه لدرجه انك انت تشعر فيها، هي الصفائح مثل ما قلنا دائما عم تتحرك. وعم تحتك ببعضها البعض، اما بهالطريقه، اما ممكن وحده تكون عم تطلع وحده عم تنزل، بلا هالتفاصيل، الفكره انه هن عم يحتكوا ببعضهم البعض. الصخور الموجوده بقلب الارض بتوصل لمحل بتتفتت فما بتعود قادره ان تحتمل هذا الضغط، وبالتالي بتتكسر هيدي الصخور وتنزلق هذه الصفائح على بعضها البعض بشكل سريع، مشكله اهتزازات قويه بتترجم على وجه الارض على شكل زلازل. برايك عزيزي المتابع، هل يوجد شخص على وجه الكره الارضيه بيعرف انه في صخور ضخمه بين الصفيحه الفلانيه والصفيحه الفلانيه رح تتكسر ويصير زلزال قوي قريبا حدا بيقدر يعرف هيدي التفاصيل الموجوده بعمق الارض انت عم تحكي عن عمق 30 كيلومتر و40 و50 وربما اكثر فنحن ما بنقدر نعرف تحديدا اي متى بده يصير الزلزال جيد وكل شخص حاليا عم يخوفك انه ببلدك رح يصير زلزال وبالبلد الفلاني رح يصير زلزال لا تسمعوا لهيدا الكلام فينا نعرف شيء واحد فقط أنه المنطقه اللي فيها فوالق التي تمر فيها اطراف هذه الصفائح التكتونيه يوما ما بدها توصل هذه الصخور لمكان ما تقدر تتحمل المزيد من الضغط وبالتالي يصير في زلازل كبرى مثل وضعنا نحن المعترين بلبنان وان شاء الله اقدر كمل هيدي الحلقه قبل ما يصير هزه جديد لانه نحن من الوقت اللي صارت زلزال تركيا تسبب بضغط بمنطقتنا بلبنان وعم بيصير دائما اهتزازات يعني حتى تخيل انا وعم بكتب هيدي الحلقه مرتين شعرنا بزلزال وكانوا يعني درجاتهم بين الاربعه ونص والخمسه فشعرنا فيهم بقوه. اما بالنسبه لما حدث في زلزال تركيا وسوريا. شوف زلزال تركيا وسوريا قوي لدرجه انه تسبب على وجه الارض بصدع طوله 100 كم، الارض صارت مشقوقه على طول 100 كم، اضافه الى انه حرك دوله مثل تركيا نحو الغرب يعني باتجاه أوروبا تقريباً وحركها ثلاثة متر هلأ لا تفهم شو يعني ثلاثة متر تخيل أنت هلأ أنسان أنا أجي أدفعك وحركك واحد متر ممكن يختل توازنك وتسقط أرضاً كيف دولة فيها مباني فيها جبال أنهار وديان قديش هيدي الطاقة عظيمة حتى تقدر تحرك دولة بكاملة من مكانها كلها بكل ما عليها ثلاثة أمتار فإذاً زلزال تركيا زلزال قوي جداً ولكنه لا يقترب ابدا من اقوى خمس زلازل بالعالم ولا حتى من اقوى 15 زلزال بالعالم، بالوقت نفسه هيدا الزلزال تسبب مع كل الاسف انه الالاف خسروا ارواحهم، الالاف طلعوا جرحى من هيدا الزلزال، الالاف تشردوا، مئات الالاف تشردوا، ومليونين شخص تقريبا خصل تحتهم تحت اقدامهم الزلزال، وتضرروا بشكل مباشر من الزلزال، اما بيوتهم، اما ممتلكاتهم، اما احد اصدقائهم توفى الله يرحمهم جميعا كل الضحايا ويعافي كل الجرحى رب هلا هون انا بدي اقول شغله بسيطه بالرغم انه انا عزيزي المتابع ما زلت في بداياتي وعدد مشاهداتي قليل نسبيا بس انتم كلكم على راسي واحد واحد كل واحد بيحضرني كل واحد مشترك شكرا لكم من القلب كل واحد منكم بس بالحقيقه عزيز المتابع ما زالت اعداد المشاهدات قليله ان شاء الله مع الزمن بكبر بفضل دعمكم وبفضل الله طبعا قبل كل شيء هلا الفكره اللي بدي أوصلكن اياها انه لازم كل واحد منا يساعد اخواننا بسوريا، وبتركيا ايضا، كلهم بدهم مساعدة، بس بسوريا والله انه الوضع يعني عم نشوف فيديوز القلب عم يتقطع بسببه المشاهد اللي عم توصل من سوريا مش طبيعية، هن اساسا شعب عنده مصائب، هن اساسا شعب عنده ألف مصيبة فوق راسه، حروب ومشاكل وفقر، حتى وسائل التدفئة بسوريا معدومة، نحن بمنطقتنا هلا بسوريا ولبنان، في عاصفة قوية جدا عم تضرب المنطقة، فوق الزلزال في عواصف. اليوم اللي طلع عايش من الزلزال طلع فقط عنده ملابسه، خسر بيته وممتلكاته وامواله وخسر يمكن محله التجاري. لك عم اذا بده يبدل تيابه ما عنده تياب فأي مساعدة أنت قادر تقدمها، اوعى تقصر، إن شاء الله بميزان حسناتكن وانت اذا قادر تاثر على خمس اشخاص يساعدوا اخواننا بسوريا وبتركيا ايضا بس فعلا لازم يساعد سوريا لانهم بحاجه اكثر من تركيا، ما تقصروا ابدا يا شباب لأن الوضع فعلا مأساوي، الله يكون بعونهم يا رب، نحن واجبنا الاول أن نوقف حد اخواننا، واهل سوريا بيستاهلوا منا اكثر من هيك بكثير، نحن اساسا مقصرين معهم، ما. فالله يكون بعونهم يا رب وان شاء الله بميزان حسناتكم جميعا، واهم شيء انتبهوا من المصابين اللي عم بيقولوا بدنا نأخذ المساعدات لسوريا ويسروها لانفسهم. تاكدوا من المصدر اللي بدكم تعطوه اموالكم فيما بعد قدموا مساعدات شو ما كانت المساعدات طبعا ما في شيء بضيع عند ربنا. بعد كل هيدي المقدمه اللي عملت لك اياها خلق صار وقت انك تتعرف على أقوى خمس زلازل بالعالم قلنا نحن زلزال تركيا وصل الى 7.5 على مقياس ريختر اللي هو بالمناسبة اسمه ريختر. واصلا مقياس ريختر اللي وضع هذا المقياس سنة 1935 حط مقياس يعني مليء بالاخطاء كان يسمى M-L اليونت تعوله كانت M-L حاليا صارت M-W بعد ما العلماء عدلوا عليها بس وكرت الاعلام مصرة انه اسمه ريختر على كل حال فاذا 7.5 على مقياس ريختر بعض المصادر بتقول 7.8 هي قوه زلزال تركيا الزلزال اللي بدي اخبركم عنه عزيزي المتابع كله فوق التسع درجات على مقياس ريختر بتقولي يعني اقوى من زلزال تركيا بمره ونص لا عزيزي المتابع لازم تفهم شغلي بمقياس ريختر انه بين الدرجه والدرجه يعني بين السبعه والثمانيه في 35 ضعف لذلك عزيزي المتابع مقياس ريختر دقيق جدا 0.1 بمقياس ريختر ما بتعني انه اقوى بشويه الزلزال لا بيكون الزلزال تضاعف طاقته مراته مراته بالمرتبه الخامسه عزيزي المتابع لاقوى خمس زلازل رصدناهم بالتاريخ الحديث لما صار عندنا ادوات لنرصد قبل ممكن يكون في زلازل اقوى بس ما معنا خبره المهم انه هيدا الزلزال حصل بروسيا تحديدا سنه 1952 بالرابع من شهر نوفمبر فجاه وبدون سابق انذار حتى الزلزال بلغت قوته 9 درجات على مقياس رختر، وبالمناسبة هيدا أول زلزال بنرصده بقوة تسع درجات بالتاريخ، بس اللي أثار استغرابي إنه ما مات ولا شخص بسبب هيدا الزلزال، على أنا مش زعلان أكيد مبسوط إنه ما حدا مات، بس فعلاً استغربت تسع درجات لم يتسبب بمقتل أحد، بعد ما بحث تبين إنه المنطقة اللي حدث فيها الزلزال أصلاً ما فيها سكان وتسبب بموجات تسونامي ارتفاعها 13 متر وصلت الى جزيره هاواي هودي اللي دائما كل ما يصير تسونامي بالمحيطات بتروح الامواج لعندهم وصلت هذه الامواج الى هاواي بس الجماعه كانوا عارفين انه الامواج رح توصل لعندهم وعملوا اخلاء للجزيره وبالتالي ما حدا اتذا واقتصرت الاضرار على المادية. بالمرتبه الرابعه زلزال اغلبنا بنعرفه وممكن شفناه على التلفزيون ايام التلفزيون كنا نحضر تلفزيون زلزال اليابان بسنه 2011 حصل زلزال باليابان بقوه تسعة فاصلة واحد على مقياس ريختر والأهم تعرف إنه هيدا الزلزال هو أكثر زلزال تكلفة بتاريخ البشر. كلف 360 مليار دولار، يعني نكبه ما بعدها نكبه، والاهم من هيدا انه توفي 15800 شخص تقريبا بسبب هيدا الزلزال، وتسبب فيما بعد بموجات تسونامي، هيدي الموجات التسونامي وصل ارتفاع الموج فيها الى 20 متر وبعض المصادر قالوا 30 متر، ما بعرف اذا صحيح او لا، الطاقه اللي طلعت من هيدا الزلزال اقوى ب 8000 ضعف من قنبله هيروشيما التي القيت على اليابان في الحرب العالميه الثانيه، اللي هي بالطبع قنبله نوويه، بطاقه هيدا زلزال اكبر من طاقة القنابل النووية حتى اللي موجودة اليوم، وتسبب هذا الزلزال فيما بعد بهزات ارتدادية بلغ عددها أكثر من 50 هزة، أضعف هزة فيهم كانت فوق الست درجات على مقياس رختر، بعض الهزات الارتدادية وصلت قوتها فوق السبع درجات، يعني الهزات الارتدادية لهذا الزلزال أقوى من زلزال تركيا الأساسي. بالمرتبة الثالثة معنا زلزال مخيف، مخيف جدا. هذا الزلزال حصل بالمحيط الهندي، بتحت المحيط. بسنة 2004 مقابل جزيرة تسمى جزيرة سومطرة بدولة اندونيسيا قوة الزلزال 9.1 على مقياس ريختر تسبب بمقتل ما يقارب ربع مليون إنسان 226 ألف شخص تقريباً توفوا بسبب هذا الزلزال والأهم من هذا أنه اعتبروا أنهم قتلوا لأنه في ناس مفقودين ما لا أقولهم أثر بسبب هذا الزلزال اللي تسبب بتسونامي هائل يعني عقلي ما عم يقدر يستوعب المعلومة. التسونامي اللي لحق هيدا الزلزال بما أنه هو أساساً قوي جداً وحصل تحت المحيط الهندي وصل هيدا التسونامي لأربعة عشر دولة. أربعة عشر دولة وصلهم التسونامي. أمواج ضخمة كانت جداً تسببت بدمار هائل تسببت بقتل الكثير من الناس ويُعتبر هذا التسونامي هو الأعنف في التاريخ من حيث عدد القتلى اللي تسبب به أمواج التسونامي وصلت الى شرق اسيا من شرق اسيا حتى افريقيا حتى سواحل افريقيا وصلهم هيدا التسونامي الهائل وتخيل انه هيدا التسونامي اللي عم نحكي عنه اثر على عمليه المد والجزر على وجه الكره الارضيه كلها كل الارض كلها كلها تاثرت بسبب زلزال وتسونامي حصل بالمحيط الهندي يعني الله اكبر من الله مصيبه فعلا لما الانسان يشوف مصيبه غيره بالمرتبة الثانية عزيزي المتابع معنا زلزال قوي جدا جدا هو الزلزال اللي حصل بالقرب من سد الأمير ويليام بألاسكا حصل بسنة 1962 بالسابع والعشرين من شهر آذار هذا الزلزال تسبب بمقتل فقط حوالى 120 شخص لأنه المنطقة ما فيها سكان الظاهر أو شيء هيك. بالرغم من قوته الهائله بس تسبب بخسائر مالية ضخمة بلغت فوق ال 300 مليون دولار يتربع على عرش المرتبة الأولى عزيز المتابع زلزال مرعب وبيستحق بكل جدارة لقب أقوى زلزال بالتاريخ الحديث وهو معروف جدا هو زلزال تشيلي هذا الزلزال حصل بسنة 1960 بدولة تشيلي ومعك حق سنة الستين لسنة السبعين كانوا مليئين بالزلازل فعلا عشر سنوات مرعبة الله يعين اللي عاشوا بهداك الزمن وصلت قوة الزلزال إلى تسعة فاصلة خمسة على مقياس ريختر. المدينة اللي حصل فيها هيدا الزلزال بدون شك انمسحت انمسحت على وجه الارض قوة هذا الزلزال بلغت تسعة فاصلة خمس درجات على مقياس ريختر. يعني هو الرقم لحاله ومرقم شو اللي صار على وجه الارض البعض يقول انه الارض كانت عم بتموج كانها موجودة على بحر من قوة هيدا الزلزال تسبب بمقتل خمس شخص وهو نسبيا مقارنة بحجم الزلزال عدد قليل جدا لأن المنطقة اللي حصل فيها الزلزال عدد سكانها قليل لو حصل بمناطق اخرى على وجه الارض، كثافه سكانها كبيره، كان رح يتسبب بمقتل الملايين الملايين من البشر. بالوقت نفسه تسبب بتسونامي هائل، جاب نصف الكره الارضيه، وصل الى اليابان، وصل الى الفلبين، وصل الى مناطق كثيره على وجه الارض، مثل مثلا جزيره هاواي اللي كل ما صار تسونامي على وجه الارض بيروحوا على هاواي. من شده الزلزال اثر على البراكين الموجوده بدوله تشيلي، وفي واحد من هيدي البراكين انفجر، وطبعا مثل هيك زلزال ترك الملايين مشردين بلا لأنه دمر كل شيء عم لك المنطقه اللي صار فيها الزلزال تقريبا مسحت عن وجه الكره الارضيه وبهيك عزيزي المتابع بنكون نحن تعرفنا على توب فايف لاقوى خمس زلازل حصلت بتاريخ البشريه هيدي الزلازل هي اللي نحن قدرنا نرصدها ممكن يكون في زلازل اخرى ما رصدناها حصلت بالتاريخ في زلازل اللي بيتحدثوا عنها بالتاريخ تسببت بمسح حضارات مثل ما هي عن وجه الارض وما لقينا لهم اثر ولذلك عزيزي المتابع منقول الله يدفع عنا وعنكم البلاء وان شاء الله بشوفكن بظروف تكون احلى من هي انتظروا الحلقات المقبله لأن والله رائعة جدا مهمة جدا وكثير رح تحبوا المواضيع اللي رح أحكي عنها بالفترة المقبلة وإذا كنت أول مرة بتشوفني ما بدوا من لك ما تنسى تضغط الاشتراك وتعطينا لايك حتى ينتشر هيدا المقطع واكتب لنا لايك حلو هايك مثل وجهك وبشوفكم إن شاء الله بالحلقة الجاية كنت أنا معكم علي غريب من قناة جي سي بلس وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله